ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد ارفعوا الراية وغنوا بالطرب أقبلت بنت الأكابر والحسب يا شموخ الطيب يا عز النسب كملك ربي ولله الكمال كملك ربي ولله الكمال شمو خطيبي يا عز النسب كملت ربي ولله الكمال، كملت ربي ولله التمام بنت شيخ للمراقب ارتقى، بالوفا والطيب وعلوم النقا شيخ علم ومن مطان خلقها. تشهد الوقفات لقروم الرجال، تشهد الوقفه في الرجال. ليلة الافراح وقفة شيلوا الشيلة بعذبه فتا اللحن انزل الميدان يا ست الحسن كل من حولك لزينك ودفن يا رهيب يا يزهك الدلال يا رهي يا يزهك الدلال هلعبي والليل هذا في فراية سعدنا من حضر فت الفرحة وزاد النور نور، ومراميش في الحضور رحبت في ليلة فرح وسرور. يا هلا يا مسهلا بأحلى الليال، يا هلا يا مسهلا بأحلى الليال، يا بنات العام هذا الليل عيد، شرفونا من قريب ومن بعيد، للوفا والطيب هذا الصق مثال، للوفا والطيب هذا الصق مثال، لفوا الدعوة مهني من عم وخال، أنا أصيل أساس من عم وخال، ومرامي انجبت ست البنات، وصفها وصف المهور المكرمات، ألف مبروك الفرح يا أحلى خوات، الحفل هل العيد بن ترمسان، الحفل هل العيد بن الراية وطنوا بالطرب، أكبرت من تالتها بن والحسب، يا شموخ اصطيبي يا شاء خل المراقب ارتقاء قل وفا وظيف وعلوم النقاء شاء خعلم ومن مطانخة لقاء تشهد الوقفات لقروم الرجال ليلة الأفراح وفا والشل والشل بعذبة اللحن انزل الميدان يا ست الحسن كل من حولك لزينك توقفن يا رهيب القلب يا الدنا يا رهيب القلب يا الدلال العبي ولا هذا ليلنا في فراي سعتنا الفرحة وزاد النور نور، ومراميش تسرت الحضور رحبت في ليلة فرح وسرور. يا هلا يا مسهلا بأحلى الليال، يا هلا يا مسهلا بأحلى الليال، يا ناس العم هذا الليل عيد، شرفونا من قريب ومن بعيد، للوفا والطيب هذا اصدق مثال، للوفا والطيب هذا اصدق مثال، لفوا الدعوة وجون مهدمين امر عمي انجبت ست البنات وصفها وصف المهور والاكرامات ع الف مبروك الفرح يحلى خوات الحفل هل العيد مكرفات